في الفيديو ده هنتكلم عن مثال من منومرات الكربوهيدرات وهو جزيء الجلوكوز وايه هي العناصر اللي بتتكون منها الكربوهيدرات برضه هنتكلم عن الطرق المختلفه لتمثيل الصيغ البنائيه من الصيغ الكيميائيه او الجزيئيه واللي بنقدر من خلالها نفرق ما بين الجزيئات الحيويه في الفيديو برضه هنتكلم عن اهم منمر في الليبيدات وهو الاحماض الدهنيه وهنذكر طريقه تمثيل الاحماض الدهنيه من خلال الهيكل الكربونيه اللي موجوده فيها خلينا نبدا الاول هنا بالكربوهيدرات مونومرات الكربوهيدرات او الكربوهيدرات من اهمهم جزيء الجلوكوز وجزيء الجلوكوز طبعا مهم جدا في التنفس الخلوي وده ان شاء الله هناخده بالتفصيل في سنه ثانيه لكن اللي بيهمنا هنا ان جزيء الجلوكوز هو عباره عن مجموعه من ذرات الكربون والهيدروجين والاكسجين زي ما قلنا ادي اكسجين ادي هيدروجين وكل يعني الاطراف دي كده دول كربون طبعا طبيعه الكربوهيدرات وتصنيفها ان شاء الله هنتكلم عليه بتفصيل اكتر في الفيديوهات الجايه هنشرح دلوقتي على الجلوكوز طرق تمثيل الصيغ البنائيه من الصيغه الكيميائيه او الجزيئيه للجلوكوز طبعا الجلوكوز هو سي 6 اتش 12 او 6 ده اسمه الصيغه الكيميائيه او الصيغه الجزيئيه ولو احنا لما هنيجي ندخل في الكربوهيدرات هنلاقي ان الصيغه الكيميائيه او الجزيئيه دي بتتشابه في عدد كبير من جزيئات السكر فده طبعا ما بيقدرش يخلينا نعرف نفرق ما بين جزيئات السكر فلازم ان احنا نعمل حاجه اسمها الصيغه البنائيه ان احنا نرسمه ببعض الاشكال عشان نعرف المركب ده عباره عن ايه دي هي بقى الصيغ البنائيه في طريقة يعني احنا بنستخدمها دايما وهي كتابة الرموز والتوصيل ما بينها بخطوط، زي ما احنا شايفين ادي دي رموز، ادي ده الكربون، ادي ده كربون، وادي ده كربون وده هيدروجين موصل ما بين ده بخط، كربون ما بين ده كربون وكربون دي بخط، فزي ما احنا عارفين طبعا ان الاتش هو الرمز الكيميائي للهيدروجين هنا اهو، والاو هو الرمز الكيميائي للاكسجين، والسي هو الرمز الكيميائي للكربون طبعاً لما بنوصل بينهم بنعمل الصيغة البنائية للجلوكوز في حاجة عايزين نقولها برضو هنا عشان بس ما يحصلش يعني لغبطة في موضوع الجلوكوز ده نسعد بنلاقي الجلوكوز مش شكله كده شكله كده ستريت يعني خلاص؟ لا دي حاجة اسمها الشكل الحلقي للجلوكوز ده اسمه الشكل الحلقي وزي ما احنا قلنا الخطوط دي بتمثل الروابط ما بين الذرات او العناصر في طريقه تانيه بنقدر من خلالها نمثل المركبات الكيميائيه ودي بنسميها البولز اند ستيكس يعني ايه بولز اند ستيكس, ستيكس دي يعني دي دي عصايه او ستيكس خلاص ودي بول يعني كوره او كور يعني في كوره موجوده زي عصيان ما بينهم يعني يبقى دي اسمها البولز اند سكس ريبريزنتيشن بنستبدل الذرات بالكور وبنستبدل الروابط اللي هي الخطوط اللي بنعملها في الجزء الثاني ده اللي احنا شايفينه هنا بنستبدلها زي بعصيان كده طبعا احنا للتسهيل في كل الرسومات بتاعتنا الرسومات التوضيحيه بتاعتنا الكربون بيبقى لونه بالاسود والهيدروجين بيبقى لونه بالازرق والاكسجين بيبقى لونه بالاحمر. خلينا ناخد جزء كده نشرح عليه. يعني خلينا ناخد حتى الجزء ده كده. احنا لو جينا شفنا هنا. بس نجيب الرابر هنا. هنيجي هنا. ده سي. اهو. شايفين هنا? ده سي. ماشي. والتو اتش طول لهم. اتش. وادي اتش اهو. والاو اتش دي. ادي الاو. وادي الاتش. خلينا بقى ناخد زيها كده. الناحية التانية اهي. زي ما احنا شايفين هنا. اهي. ادي الكربون اهي وادي الهيدروجين الاولى وادي الهيدروجين الثانيه وادي الاكسجين وادي الهيدروجين. فدي بتعتبر يعني طرق مهمه عشان نمثل بها المركبات الكيميائيه واحنا حبينا نذكرها لان هنلاقي في بعض اسئله الامتحانات هنلاقيه دايما جايب لنا اشكال كده فاحنا حابين نبقى فاهمين الموضوع ده كويس. خلينا نروح لل للليبيدات. احنا جايبين هنا حاجة اسمها الأحماض الدهنية يعني ده أحماض دهنية وده أحماض دهنية fatty acids fatty acids أحماض دهنية هي إيه دي برضو ده أحماض دهنية fatty acids الأحماض الدهنية برضه بتتكون من من أكسجين وهيدروجين وكربون زي الكربوهيدرات، بس في حاجة كده عايزين نشرحها برضه هتفيدنا شكل تالت كده ساعات بنمثل بيه الصيغ البنائية للمركبات أو للجزيئات، في هنا ده الهيكل الكربوني، يعني شايفين الأسود ده كده؟ الحاجات دي يا جماعة مهمة للفهم بعد كده، يعني دي الهياكل الكربونية، شايفين في الحاجات السودا دي؟ ده هو عامل كأن ده باكبون من الكربون وعليه موجود بقى الأكسجين وأدي الهيدروجين وغيره. فده زي ما احنا شايفين ده قريب لموضوع البولز اند ستيكس لان دي في الاخر دي بول يعني دي بولز دي كور لكن ده ما يعتبرش ستيكس واضحه هي دي عباره عن الهيكل الكربوني الهيكل الكربوني ده حط فوقيه البولز بتاعة العناصر التانية اللي هي هنا الاكسجين وده الهيدروجين. كلمه باك بون بتدل ان ذرات الكربون بالنسبه للمركب بتشبه العمود الفقري بالنسبه للانسان يعني شايفين هنا؟ دي ذرات الكربون بالنسبه للمركب ده زي العمود الفقري بالنسبه للانسان الانسان بيبقى سبورتد على العمود الفقري فهو ده زيه كده زي ما تقول هنا الباك ده بتاع الكربون تشينز كربون تشين واحده هنا يعني دي تشين واحده يعني ايه سلسله الكربونات دي هي إيه اللي ايه ثبت عليها بقيه العناصر الثانيه. طيب خلينا نشوف الفرق ما بين المركبين دول عشان برضو نكون فهمنا الموضوع كويس يعني هنا ده واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه تمام 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 يعني ده في 16 ذره كربون ده طبعا مركب ثاني لان يعني دي 1 2 3 4 5 6 احنا جايبين دي بس هنا للتبسيط يعني دول ست ذرات كربون ودول 16 ذره كربون ده النوع الثاني من الجزيئات البيولوجيه الكبيره اللي هو الليبيدات واللي بتكون فيه الاحماض الدهنيه اهم منومرات فيه